там під гаражом, кришу зняло і вибило. І оце виходить прилетіло в фронтон, кришу зняло, так само там потолки попадали, стіни підходили, коротше дім повністю підстосили. Свиля треба. Міна, вона да? без це В гараж у нас потрапила, потрапила міна 120-та, це влітку. Зараз вересні десь отак от прилетіло безпосередньо в будинок танковий снаряд. Ну, що, наприклад, у нас Володясь, люди сюди входять набирати воду, так як централізованого водопостачання зараз не працює воно, бо немає світла з 14 15 березня десь отак. От. І також біля нього був прильот. Він був досить гарно з аркою, там танка була зроблений. Але, на жаль, зараз ну, люди відновили майже за два дні. Це лежить, це залишки від дерева. Зв'язку тут немає, як люди зв'язуються. Вилазять на якісь поверхні, на будинки, на горища? На даний період ми в Миколаївці проживає здовго 95 жителів. Зруйновано у нас повністю 5 будинків. І часткова руйнація спостерігається в 80-ти Двоє з цих людей, у кого повністю пошкоджені будинки, вони проживають у Сиріново-Миколаївка, у своїх родичів. От, а ті виїхали за межі на Миколаївки. Отримують люди від громади на сьогоднішній день плівку, плити ОСБ, рейки, дошки.